Γεια σας, ονομάζομαι Αντωνιάδου Χρουσούλα, είμαι 24 χρονών, είμαι παραλυμπιονίτης στη Κολύβηση και του 2012 όπου κατέκτησα την 6 θέση, στη 100 μέτρα ποσίου, είστε παραλυμπιονίτης στην Ολυμπιάδα του 2016 στη Βαζιλεία που κατέκτησα την 5η και την έδωσα θέση. Η αναπηρία μου που είχε εκδενειθεί λόγω του τραυματισμού πάνω στη ΔΕΝΑ έχω παλαπληδία κάτω άγκων. Ε, δηλαδή τα κάτω μου άκρα δεν λειτουργούν. Η οικογένειά μου το πήρε πολύ καλά. Άσυσε κατευθείαν την αποκατάστασή μου σε φυσικοθελαπείες, σε ολοκοθελαπείες την κολύβηση την ξετίνησα μέσω της φυσικοθεραπεία. το πήλανε πολύ ζεστά και μου είπανε ότι εντάξει ναι, έχει μία αναπλία αλλά σαν ενσωματαθείς όσο το καλύτερο πολύ στην κοινωνία δεν θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε για να έρθει σε μια καλύτερη ζωή. Αν δεν ήταν αυτή στην ουσία, μπορεί να μην ήμουν σε αυτό το κομμάτι που είμαι τώρα, που έχω φτάσει. Δηλαδή, να δίνω ίδια δασκάλα άτομα με αναπηλίες, με προβλήματα μάθησης, Η κοινωνία, ο κοινωνικό παλίδελος βασικά. Πολλά να πω ότι με αποδέχτηται ομαλα, Μέχρι ένα σημείο πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό λόγο η ειδική μου αντιμετώπιση. Το ότι δεν αντιμετώπιζα τον ίδια μου τον αυτό λέει κάποια. κάψε ένα Τον αντιμετώπιζα εντελώ φυσιολογικά. Βέβαια υπήρξαν κάποιες τα που ένιωσα λατσισμό τη κοινωνικοποίησή μου τη βιώνω πολύ ομαλά εντάξει όσο τόσο ομαλά όπως ένας μη έχοντα αναβλία δηλαδή και εγώ η ίδια φωτίζω τον τόπο που μπορώ να ενταχθώ ομαλά έτσι δηλαδή δεν έχει θέση το πώ. Θέλουν οι άλλοι να ενταχθεί, αλλά το πώ θέσαι εσύ ή δεν να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό πελίδιλο περιβάλλον, το πώ να σε αντιμετωπίσουν, το πώ θέσαι να σε δεχτούν. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για το πώ θα ενταχθεί, από το πώ θέλουν οι άλλοι να ενταχθεί στο την πελίδιλο. Η δουλειά μου χρειάζεται κάποιο απαλλαίτητες προποθέσει. και μία από αυτές τις προποθέσει είναι η προσβασιμότητα. Ε, εν έντει του 2019 δεν είναι διετολογό του λάθους στον εγώ προσωπικά να μην υπάρχει πρόσβαση στα σχολεία όπου είναι ένα τελάστιο θέμα μένα. Στα πιο πολλά σχολεία ε, έχουν δίνει κάποιες μετά το πες, αλλά από τότε τεπέλα, μέσα στο εσωτερικό του κτυλίου, δεν υπάρχει η το δεύτερο όλο, για το πόντο όλοφο ή για το δεύτερο όλοφο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα που πιστεύω ότι κατά πολύ πίσω την παιδεία και την εκπαίδευση. Η αποδοχή της αναπηρία μου δεν έδινε με ένα κλικ γιατί ε, σαν όλα τα παιδιά σιγά σιγά ολυμάζεις. Γιατί όπως είπα στην Αθή, η αναπηλία μου υπήρχε εκδενησής. Σαν παιδί, ναι, μενή, οι γονείς μου φρόντισαν να μεγαλώσω όσο ψωφυσιολογικά μέσα σε σαγουρικά μπωλούσα αλλά έπρεπε και εγώ είδα να το δλέψω με τον ίδιο μου τον αυτό: Να πω ότι ναι, μεν μια αναπηρία. Ότι ναι, μεν ενδιαφέρεται κάποιο, αλλά σε όλα τα άλλα πράγματα και τι διαδικασίε που κάνουν οι άλλοι, είσαι, είσαι με αυτού. Και ακόμα το δουλεύω, ακόμα στα 24 μου χρόνια. Για μένα, όπω είπα, σιγά σιγά χτίζεται. Η αποδοθεί, όπω στην κοινωνία τη, τη, τη την ίδια έτσι. Έχω απλά να την ρωτήσω αναπλία. Ψε κάτι δεν τότε ρωτά σε μένα την ίδια ή υπάρχουν. Εγώ πολλού να μιλήσω. Εγώ δεν Μη φοβάστε να λοτάτε ένα άτομο με αναπλία. Είναι καλό. Mm. και δείχνει ότι το να γιατί ένα μέλος της αποδοχή είναι το πόσο τον παίρνετε υπόψη σοβαλά αυτό τον ίδιο, τόσο ένα τίτο άτομο. Εξάλλου, αν δεν λοτήσεις και το ίδιο το άτομο που έχει την αναπηρία, μπορεί να πάρεστε επιμέρους λάθος απατήσεις. Τι στέφτομαι για το μέλλον. Βασικά εμένα μαλλιές είναι να μην κάνω πολλά στέδια, γενικά, διότι δηλαδή δεν, δεν, δεν μου βγαίνουν πάρα πολλέ φολλές. Απλά θα ήθελα να είμαι καλή δασκάρα, να είμαι ένας χρήσιμο πολίτη να με μπαίνουν σοβαρά όσοι συναστέφομαι σε όσους μιλάω. Δεν είναι καν να δίνω ψεύχρησιμο πολίτη και ψεύχρηστο στην κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνικότητά μου είναι μεγάλη σε σχέση με άλλε αναπηρίε, αλλά δεν έχουν αποδεχτεί 100% των αναπηρία ο κόσμο γενικά. Η αναπειλάκα για μένα σημαίνει ε, όση διαφορετικότητα, περισσότεροι δύναμη θα έλεγα δαμένα προσωπικά. Γιατί όπω έχει αναπλοία θέλει να έχει περισσότερα κότσια, τα περισσότερη αυτοπεποίθηση, δυνάμει τα δε δεξιότητε για δε να μπορέσει να υπάρξει στην κοινωνία που ζούμε. Η διαφορετικότητα τώρα ε, πρέπει να υπάρχει στον κόσμο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι όλοι μεταξύ μας διαφέλουμε, είτε λίγο είτε πολύ. Εξάλλου αυτή είναι η μαγεία του κόσμου, να διαφέλει μεταξύ τους. Αν να έχω σε αυτή τη ζωή μου χωρίς αναπλύο Πολλές φορέ μέχρι μια ηλικία θα έλεγα ότι θα ήθελα να μην έχω αναπηλία. Πιστεύω ότι τώρα πλέον, στην ηλικία που είμαι, ε, αν θα μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, με μια θύληση, μπορείς να μην έχεις αναπηλία ή το να μοιωθεί η αναπηλία σου. Θα το σωστόμουν πολύ σοβαρά, αν δεν θα δεχόμουν Γιατί από ένα σημείο και μετά μαθαίνεις να ζεις με την αναπηλία Μαθαίνεις να έχεις διαφορετικού τόπους Ήδη έχω μάθει ένα τόπο Τώρα να ξανα κάνω τη ζωή μου ξανά την διναθεί με διαφορετικού τόπους Λίγο, πλήγο Η μου από του Παναλιπιακού Αγώνε πιστεύω να αναφερθεί Η πόδι μου, πότι μου αμφιβολία όπου ήταν στο Λοδίνο του 2012. Όπου εκεί πραγματικά ε, μέχρι να ανέβω στο βατήλα δεν το είχα ψηλό καταλάβει για ποιο λόγο ουσιαστικά πήγαινα. Αλλά μόλι με φωνάξαν μόλι. Άκουσα Χρυσούλα τον το και μόλι ανέβηκα στο βαντέλα, ένωσε την καλλιά μου να χτυπάει πιο δυνατά από κάθε άλλη στιγμή. Και πραγματικά ένιωσα, ότι το χτύπημα τη καλλιά μου, δεν θα το ξανανιώσω ποτέ στη ζωή μου. Εκείνη τη στιγμή ένωσε την καλλιά μου πραγματικά, σαν να θέλει να βγει έξω. Όταν μου ότι πηγαίνω στου Ολυμπιακού Αγώνε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Άρχισα να το συνειδητοποιώ όταν μπήκα στο Ολυμπιακό Σχολείο. Που τότε ξεκίνησαν ε, όλοι να υποδέχονται πιο σοβαρά και πιο μετρημένα όλου του αθλητέ ώστε να υπάρχει ένα κλίμα και τότε κατάλαβα ότι τα πάγματα είναι ψωσυβαρά από ότι κάνουμε ένα πανελλήνιο, ποτάσλημα ε, από ότι κρίνονται οι βασικότεροι χρόνοι που μπορείς να σε και παλά έξω. Αν ψάσει από ένα σημείο και μετά τον χρόνο, είσαι στην εθνική ομάδα. Και από τότε πέρα, πα σε ευρωπαϊκό, πα παγκόσμιο, Βέβαια, δεν είναι μόνο το Παναγενείο που μπορεί να ψάσει στο όλιο. Είναι και τε, διάφορα meeting που δίνονται κατά τη διάρκεια τη χρόνια, τη αθλήτη τη σου. Που πουλείστε από τι να ψάσεις κάψια, κάψους χο... να κάνεις κάψους χρόνους ώστε να είσαι μέσα στα όλια όταν θα κάνεις τους χώνους αυτούς. Κάθε αγώνα μου ήθελα να είναι καλύτελος από τον άλλον. Ο κάθε μου, μου χρόνο ήθελα να είναι καλύτελος από τους άλλους. Γιατί ε, δηλαδή ο, ο καλύτελος ο ανταγωνισμός Πρόσεξτε, είναι πολύ μεγάλο σημαντικό πάγμα να μην συναγωνίζεσαι με έναν άλλον συναθλήτη ο ένας να συναγωνίζεται με τον άλλον συναθλήτη αλλά σε ο είδος σου να προσπαθείς να ξεπαινάς τον είδος σου τον αυτό κάθε φορά Αποδείξε την αλλή επιτυχία του καθενός ξεχωριστά Στο τέλος αυτής της συναντεύξης ήθελα να δώσω ένα μήνυμα είτε σε ανθρώπους χωρίς αναπλίες, είτε σε ανθρώπους με αναπλίες. Ε, πάντα να αποχωράτε μέχρι γιατί που νομίζετε εσείς που μπορείτε να φτάσετε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου γιατί ήταν η πρώτη πιστεύω, ε, ομάδα ανθρώπων που με στήληξαν και με φέλανε σε αυτό το κομμάτι που είμαι. Τους ασκάλους που είχα, που βοήθησαν στην ομαλή στο σχολείο, και... Βοήθεια του δασκάλου μέσα στην τάξη για την ομαλία ένταξη ενός ανάπηλου παιδί. Και τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου που σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι εκεί δίπλα μου και τους ευχαριστώ.